Dobrý den, často slýchám od zákazníků dotaz na nejlepší poměr cena výkon. Třeba od lidí, kteří chtějí investovat do svého kola trošku víc, kolem 40 tisíc. Vybral jsem jedno kolo, které opravdu svým parametry je nejlepší na trhu v této kategorii. a Teď vám ho ukážu. Jedná se o kolo Superior XP 927 nebo 929. Číslovky na konci značí průměr kol. Toto kolo se vyrábí ve dvou variantách naprosto totožných, jenom s rozdílem průměru kol, takže si může vybrat opravdu jakkoliv rostlý člověk. Perličkou je, že je to čistě česká značka, která se produkuje u nás v Kopřivnici, v areálu bývalé Tatrovky. A reportáž z tohoto velkého závodu, jak se montují kola, jste mohli vidět z jednou z našich předchozích dílů. Čím je tedy toto kolo tak skvělé? Především je to jeho rám. Rám je vyrobený z vláken, karbonových vláken, High Modulus, u verze Race. Váha tohoto rámu dosahuje 990 gramů, což je velmi úctyhodná váha. V superioru samozřejmě vědí, že jízdní vlastnosti rámu kola dělá tuhost. Masivnost zadní stavby je opravdu monumentální a ve srovnání s ostatními výrobci je v podstatě jednou tak veliká. Tuhost tohoto středového spojení ještě podtrhuje fakt, že je zde použit integrovaný střed s průměrem 30 mm. Tato tuhost je ještě výrazně podpořena použitím pevné 12 mm osy, čímž vznikne ze zadní stavby opravdu v podstatě monoblok, který se při šlapání neuhne ani milimetr do strany. Jakékoliv kroucení a vydávání na zmar vaší energie eliminuje i, v, i v opravdu masivní spodní rámová trubka, která navazuje na neméně masivní hlavový složení. Samozřejmě takto tuhé kolo by bylo v terénu opravdovým utrpením a proto se superior rozhodl dělat horní spěry, které většinou přináší veškeré vibrace do sedlové stavby a na jezdce tak se rozhod udělat je plošší, aby byli schopní případné nerovnosti a vibrace pěkně zatlumit. Jízdní vlastnosti dělá především rám, nicméně další komponenty je přímo ovlivňují, například výplety. Tuhost výpletu a tuhost rávku je jedním z prvků, který ovlivňují to, jak se vám kole pojede. Superior používá širší rávky, které umožňují větší rozvalení pláště a tudíž lepší styčnou plochu v terénu. Náboje jsou výhradně na průmyslových ložiscích. V zadním náboji najdete čtyři ložiska, v předním dvě. O přenos vaší síly se stará volnoběžka s šesti západkami. Důraz na rychlost a svižnost tohoto kola potrhuji i pláště Švalbe s opravdu nízkou hmotností a velmi nízkým valivým odporem. Váha 10,94 kg ve velikosti 17 palců na 27-palcových kolech. To si myslím, že na takovou tuho strámu je opravdu vynikající výsledek. Tohleto kolo je opravdu výbornou volbou pro lidi, kteří hledají hodně lehký kolo za svý peníze, skvělou tuho strámu a výteční jízdní vlastnosti.